حلوين زيكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير دايما دايما دايما دايما بتوحشوني جدا جدا جدا من فيديو للتاني كل سنة وانتوا طيبين بكرة ان شاء الله عاشوراء واللي ما صامش النهاردة يلحق يصوم بكرة وبعض ان شاء الله عملو لنا هناك ديسباسيتو جنان يلا بينا نشوف عملوه ازاي علشان يطلع حلو اوي اوي اوي بالطريقة دي وما قدرنا هتكون كوبايه وربع من الدقيق ربع كوبايه من الكاكاو الخام نص كوبايه زيت من كوبايه الا ربع لنص كوبايه حليب وكوبايه الا ربع من السكر ومعايا كمان بيضتين معلقه كبيره من البيكنج بودر معلقه صغيره فانيليا معلقه نسكافيه وذره ملح بسيطه خالص هبتدي في البدايه احط البيض بتاعي مع الفانيليا وانزل عليهم بالسكر في بولة وابتدي اضربهم كويس قوي بالمضرب لحد ما القوام الى حد ما يبقى كريمي كمان هحط معلقة من الخل هتمنع زفارة البيض وهتساعد الكيكة انها تبقى هشة وكويسة لازم مكوناتي تبقى بدرجة حرارة الغرفة ما خرجهاش من التلاجة واستخدمها على طول هنزل بعد كده بالزيت بتاعي وبالنسبة للدقيق يبقى دقيق متعدد الاستخدامات هبتدي أخلط مكوناتي كويس البيض مع السكر مع الفانيليا مع الخل مع الزيت وشوية شوية هنزل بالحليب كمان وهبتدي أخفقه كويس أوي بالمضرب الكهربي بعد كده هدوب معلقه النسكافيه في معلقه ميه اي نوع نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان هدوبها في ميه وهبتدي كمان انزل بيها على المواد السائله بتاعتي وانا بخفقها بالمضرب اخفقها كويس قوي وأسيبها علي جنب وأبتدي أجهز المكونات الجافه بتاعتي اللي هي عباره عن كوبايه وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات ربع كوبايه من الكاكاو الخام وعليهم معلقه بيكنج بودر كبيره وذره بسيطه خالص من الملح هبتدي انزل بالمواد الجافه دي علي الخليط بتاعي السائل وهبتدي أضربه بالمضرب الكهربي على سرعة بسيطة لازم أبقى نخلة الدقيق ونخلة كمان الكاكاو الخام عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات وأنا بستخدمه هضربه كويس قوي بالمضرب وهبتدي أحط بقية المواد الجافة وأخلط بالمضرب على سرعة هادية لحد ما الخليط كله يمتزج مع بعضه هبقى في الوقت ده مشغله الفرن علشان يسخن ويبقى جاهز ان انا احط فيه الكيك هنزل الجوانب وتأكد كويس ان الدقيق والكاكاو اتخلط بالمواد السائلة ديت قوالب ديسباسيتو بتيجي من عند محل خامات الحلواني بتيجي بالطريقة دي وبنستخدمها على طول هبتدي أنزل بالكيكة بتاعتي خليط الكيك بتاعي هحط طبقة بسيطة خالص لأن الكيكة هتنفش وعشان وهيتضاعف حجمها وعشان كمان أسيب مسافة للكريمة والشوكولاتة والطبقات الثانية اللي انا احضراها تتحط على الوش هحط الخليط بتاعى كله وهكون مجهزه صوانى المنيوم علشان ارص قوالب الديسباسيتو فيها الكيكه هتاخد يعنى ربع ساعه فى الفرن مش هتاخد وقت كتير هرصها في صواني الومنيوم وهحطها في الفرن وهختبرها بخله سنين بعد ربع ساعه هبتدي اطلع الكيكه واختبرها بخله السنين لو خله السنين طلعت نظيفه ومعلهاش اي عجين او حاجه بالطريقه دي يبقى كده الكيكه استوت هبتدي أعمل ثقوب بالستيك في الكيكة والقالب كله علشان هبقى له تشريبة أحطها عليه، هركن دلوقتي الكيك وهبتدي أجهز الطبقة الثانية بتاعتي، الطبقة الثانية اللي هبتدي أحضرها لقوالب الديسباسيتو عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه كوبايه وربع من الحليب المثلج نص كوبايه سكر ربع كوبايه من الكاكاو الخام ، هبتدي احط المقادير بتاعتي كلها علي بعض وهضربها بالمضرب الكهربي كويس قوي لمده لا تقل عن سبع دقايق لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي انا محتاجيه الكريمة دي مش هينفع تتعمل غير بالمضرب الكهربي وعلى أعلى سرعة من سبع لعشر دقايق هبتدي أخفقها كويس قوي بالمضرب الكهربي لحد ما القوام بتاعي يتقل ولونها يفتح شوية بعد كده هبتدي أجهز الطبقة الثالثة بتاعتي اللي هي عباره عن حليب مكثف وهحط عليه كاكاو خام وهبتدي ارفعه على النار هبتدي اقلبه كويس قوي ولو انا مش حابه السكر يبقى ظاهر او يبقى يعني طعمه باين قوي لان الحليب المكثف بيبقى سكره عالي خالص هبتدي احط معلقتين قشطه من وش اللبن او قشطه جاهزه اي نوع قشطه القشطه دي هتخف معايا حده السكر شويه هبتدي ارص مكوناتي انا هنا مجهزه تشريبه عباره عن حليب ومدوبه فيه شوكولاته ممكن تحطي كاكاو محلي اي نوع كاكاو او شوكولاته اما انا هنا مدوبه شوكولاته دوبتها في الحليب وهبتدي أشرب الكيكة بتاعتي لا تبقى معجونة قوي ولا تبقى نشفة تبقى طرية والخرام اللي أنا عمليها بالستك هتساعدها إنها تشرب التشريبة دي هبتدي أحط أول طبقة الكريمة اللي أنا مجهزيها هبتدي أحط طبقة كويسة وافردها فوق الكيكة في قوالب الكميه بقى على حسب راحتك يعني لو أنتي حابه الكريمه قوي كتير هتكتري فيها شويه حابه طبقه ضعيفه خلاص هبتدي ارص الاطباق بتاعتي بالكريمه وبعد كده هبتدي انزل بطبقه الشوكولاته اللي انا محضراها والتزيين بتاعك يعني تقدر تحطي شوكولات شيبس تقدر تحطي اي نوع شوكولاتة اي نوع تزيين انت تحبيه ده هيبقى بتاعك وشير مع اصحابكم لو عندكم اي استفسارات او اسئلة او عندكم اقتراحات عن نوعيه فيديوهات جديدة حابين ان احنا نقدمها لكم ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات